ambasen i condicionen medicaments. És el laboratori farmacèutic de la Fundació Dau, el primer centre de treball especialitzat en aquest àmbit. Hi treballen persones amb trastorn mental, on a banda de les tasques al laboratori també reben formació continuada. Des de que he disfrutado, me he superado, m'encontro me molt bé ara, primer la cino con normalitat amb els companys, intento fer lo que puedo, no paro, tener un trabajo es tener algo que hacer, algo con què levantar-se al dia siguiente... i bueno, hi una dinàmica que que manté pos pues, actives a unes persones que una de sus de conseqüències de su enfermedad és encerrar-se en casa. En aquesta agència de transport ...hi treballen 21 persones amb trastorn mental. El projecte neix a través de l'aliança de l'empresa social Apunts, de la Fundació Joia i l'Agència de Transports ASM. Nosotros hacemos el trabajo com cualquier agente que ellos puedan tenir en cualquier punt d'Espanya, España con las mismas responsabilidades, con las mismas obligaciones, lo hace gente con discapacidad. Són dues de les vuit iniciatives que s'han presentat en la segona jornada d'experiències innovadores en inserció laboral de persones amb discapacitat, on l'objectiu és donar visibilitat a projectes innovadors en aquest àmbit. Des de l'Ajuntament de Barcelona es treballa per fomentar l'ocupació d'aquest col·lectiu. Una de les eines és l'equip d'atenció laboral, on s'assessora a persones amb discapacitat i també a les empreses. I anem fent també totes aquestes tasques de sensibilització a les empreses perquè perdin la por el que seria oferir un lloc de treball a la persona amb discapacitat, perquè vegin quins instruments necessiten, i després un seguiment i un acompanyament. A Catalunya, més de 6.800 entitats del tercer sector donen feina a 100.000 persones, unes entitats que facturen el 2,8% del PIB català.